עלינו לפתור ולמצוא את x. נתונה לנו המשוואה, שורש של כל הביטוי, 5x בריבוע מינוס 8 שווה ל-2x. הביטוי שנמצא תחת השורש כבר מבודד, והדרך הפשוטה ביותר היא פשוט להעלות בריבוע את שני צידי המשוואה. אז עכשיו נעלה בריבוע את שני צידי המשוואה. אם נעלה בריבוע את צד שמאל של המשוואה, את שורש 5x בריבוע פחות 8, נקבל 5x בריבוע פחות 8, ובצד ימין של משוואה להעלות את 2x בריבוע זה בדיוק כמו 2 בריבוע, כפול x בריבוע, שזה 4x בריבוע. עכשיו יש לנו משוואה ריבועית. בואו נראה אנחנו יכולים לפשט את זה. עוד קצת. טוב, נוכל לחסר את 4x בריבוע, או בעצם יותר טוב נחסר 5x בריבוע בשני צידי המשוואה, וכך יהיו לנו את כל ה בצד ימין של המשוואה. אז נחסר 5x בריבוע משני צידי המשוואה, צד שמאל 5x בריבוע פשוט מתבטל, זאת הייתה המטרה, ואנחנו נשארים מינוס 8 שווה ל-4x בריבוע, פחות 5x בריבוע שזה שווה ל-1x בריבוע, פשוט נכתוב מינוס x בריבוע כמובן. עכשיו נכפול את שני צידי המשוואה במינוס 1, זה יהפוך לפלוס 8, או שנוכל לחלק את שני צידי המשוואה במינוס 1, מה שתרצו לעשות, מינוס 1 כפול זה כפול מינוס 1, אז קיבלנו ש-8 שווה ל-x בריבוע. נוכל להוציא שורש לשני צידי המשווה. אז נוציא שורש משני צידי המשווה. שורש ריבועי של שני צידי המשוואה. ומה נקבל? נקבל בצד ימין של המשווה x שווה לשורש של 8. ואת 8 אפשר לכתוב גם כ-2 כפול 4. ואת זה אפשר לכתוב גם כשורש של 2 כפול שורש של 4 שווה ל-x, אני לא אוהב כל כך את הצבע הירוק הזה, ומה השורש של 4? זה 2. כאן נוכל לכתוב 2. אז הצד הזה הופך ל-2 כפול שורש 2, וזה שווה ל-x. עכשיו נוודא שזה הפתרון של המשוואה המקורית. נציב את זה, נתחיל בצד של המשוואה, אז בצד שמאל יש לנו 5 כפול 2, כפול שורש 2 בריבוע, פחות 8, נצטרך לחשב את השורש של כל הדבר הזה, זה יהיה שווה ל, אנחנו פותרים כרגע רק את צד שמאל של המשווא. זה של 5 כפול 2 בריבוע, שזה 4, כפול שורש 2 בריבוע, שזה 2. וכל זה פחות 8. אז 5 כפול 4 שווה 20, כפול 2 שווה 40. ו40 פחות 8 שווה ל-32. אז זה שווה לשורש של 32. שורש 32 זה בדיוק אותו דבר כמו שורש של 16 כפול 2. שורש 16 שווה ל-4. אז אותו דבר כמו שורש של 16 כפול שורש 2, או 4 כפול שורש 2. אז זה מה שקיבלנו בצד שמאל של המשוואה, אחרי שהצבנו, ונזכור, במשוואה המקורית לא היה את הריבועים האלה, אז אם מסתכל רק על החלקים בירוק, החלק בירוק בצד שמאל, הצבנו וקיבלנו 4 כפול שורש 2. עכשיו נציב לנראה מה נקבל, משתי x צד ימין של המשוואה המקורית, 2x, את הסוגריים עם הריבוע אחר כך. אז מה זה 2x? 2 כפול 2 שורש 2. זה פשוט 4 כפול שורש 2. אז כש-x שווה ל-2 כפול שורא 2, צד שמאל של המשוואה שווה ל-4 כפול שורא 2. שימו לב, צד שמאל של המשוואה נראה ככה שהתחלנו לפתור, בצד שמאל של המשוואה כשהתחלנו לא היה את הסוגריים והריבוע, חשוב שזה יהיה ברור. אז כשצבנו בצד שמאל של המשוואה, 4 כפול שורא 2, וכשצבנו בצד ימין של המשוואה, קיבלנו 4 כפול שורא 2. אז זו בוודאות התשובה הנכונה. ניסיתי לכתוב בשחור,